جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لما الرب يقول لك نقي يعني في كذا خيار يعني عليك مسؤولية انت تنقي والعالم مليان خيارات ومليان اقتراحات وفلسفات لكن في واحد اجى علم وقدم الخيار لا يشبه أي خيار وكان هو الأول فيه ما غلط ولا مرة ما فقد أعصابه ولا مرة ما طلع من ثيابه ولا مرة ما مد إيده على حدا إلا ما شفاه وإلا ما عزاه وإلا ما دواه رب يسوع المسيح الأتئت أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل من آمن بي ولو مات فسيحيا يسوع هو الحياة هو اللي حبت الحنطة اللي ماتت في الأرض حتى تقوم وتأتي بثمر كثير نحن يعطينا حياة مش حياة بس هون حياة أبدية لا تنتهي